هل تعاني من كله المبيعات بالفتره الاخيره في موقع ايباي؟ لا تقلق في هذا الفيديو سأطلعك على سبع طرق لزيادة مبيعاتك في متجرك بموقع ايباي مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي عادة في مجال التجارة الالكترونيه لا يوجد اتصال مباشر بين الزبائن والتجار لذلك اكتساب ثقة الزبائن هي اهم العوامل لنجاحك في مشروعك العوامل الاساسية لكسب ثقة الزبائن هي العامل الاول جذب انتباه الزبائن من خلال صور واضحة للمنتجات عادة صورة المنتج هي اول بند يرونه الزبائن لذلك مفضل ادخال صور قدر الامكان و بي يسمح ادخال 12 صورة للمنتج صور المنتج من عدة زوايا من الجدير بالذكر صور غير واضحه للمنتج ستقلل احتمال الزبائن الشراء منك وستعمل ضرر على حسابك وقد تقدمكم للزبائن كتجار غير مهنيين العمل الثاني احرصوا على اعلان صفحات مبيعات واضحه ومنظمه تاكدوا من عنوان المنتج مربع وصف المنتج لا تكثروا الكتابه في مربع وصف المنتج لكي لا تضللوا الزبائن واكتبوا التفاصيل الحقيقية للمنتج العامل الثالث اعلنوا وقت معالجة الشحن من واحد الى ثلاثة ايام الكثير من الزبائن تطرق صفحة الدفع للمنتج عند انتباههم لوقت طويل لمعالجة الشحن لذلك اعلنوا اوقات معالجة شحن قصيرة ليروا الزبائن انكم تهتموا في شحن المنتج باسرع وقت ممكن العامل الرابع عرض شحن مجاني لمنتجاتكم الكثير من الزبائن يعتبرون نفقات الشحن نفقات غير ضرورية حتى أنهم يقومون بشراء منتجات فقط يتم تقديم شحنها مجانا يمكنك تقديم شحن مجاني وإضافة تكلفة الشحن إلى تكلفة المنتج العامل الخامس عرض وثيقة إرجاء واضحة وسخية لا أحد يحب الإرجاء حتى الزبائن لا يحبون إرجاع المنتجات التي يشترونها ومع ذلك فإن العديد من الزبائن يفضلون دفع أكثر مبلغ مال ومعرفة أنهم بأمان في حالة حصول أي خطأ وتتطلب عودة المنتج وثقة الإرجاع هي عبارة أنك مسؤول عن المنتج الذي تبيعه وبالتالي هو جانب هام من اكتسابك الثقة لزبائنك العامل السادس تحقق من تقييم وتفاصيل حسابك الزبائن المتحضرين زبائن جدا ذكية حتى بعد أن وجدوا منتج يناسبهم مع أوقات الشحن ومعالجة الشحن التي تناسبهم سيتحقق أيضا أن حالتك كتاجر إذا كان لديك تقييم جيد وأكثر من 100 مبيعات حتما سيشتروا منك وسوف تبدو لهم تاجر مهني وإذا كان يوجد لديك تصنيف منخفض أو فيدباك سلبية عليك العمل جاهدا لبناء الثقة مع زبائنك أيضا في الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي يوجد لديك الإمكانيه كتابة نبذة عن متجرك وما هي المنتجات التي تبيعها في متجرك بإمكانك كتابة 250 حرف أيضا لهذا الزبائن تنتبه إليه العمل السابع خدمة زبائن جيدة كونوا مهذبين ومستمعين لزبائنكم عندما الزبائن تراسلكم هذه فرصتكم لكسب ثقتهم وإجراء اتصال شخصي مع الزبون في بعض الاحيان الزبائن تريد ان تشعر انه يوجد شخص اخر في الجهه الاخرى انصحكم ان توفروا لهم هذا الشعور اتمنى انكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في اضافه معلومات مفيدة لكم ولكل شخص المعني ببدء البيع في موقع ايباي جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع ايباي كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو ولا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو